كانت موجوده عاده فرنسيه عن طريق إنغولو كانتي كانتي كانتي بالتقدم يمرر بنزيما كريم كريم كريم جول جول لا لا لا لا لا لا, لا غريبه غريبه غريبه غريبه من أطوان اجريزمان رفض من الطرف الايسر هذه الكرة من اليسار عرضيه عاليه راسيه جول الله يودشينا يدشينا أول يا حاضر كريم في الاسلام كريم في العرضية راسية بابي لكنها تحولت إلى خارج الملعب هنا فرصة تاتي عن طريق بابي عند الكرة يا السلام. الله الله الله يا لها بالكرة ويا لجمال هذه الكرة ويا لروعة بابي يتقدم بابي مر هنا مرور هنا كرة يصلوا يا السلام يا السلام. الله الله على السلام. عند الكرة يحاول فيها وصلت إلى بوطبط. في اليمين بوطبط. وهنا فرصة مجرية خطيرة. هذه غول غول غول الله. الله الله يا المجر. آتوا من أجل هذه اللقطة. نعم من أجل هذه الكره ها هم ينجحون. يا جولاتي هنا عثمان دمبلي دمبلي دمبلي دمبلي بابي يحاول ان يمر بابي والعرضيه تاتي خطيره هذا التعادل جول الله الله, الله الله الله الله هو المنقذ دائما هو الرائع دائما هو الساحر دائما اسوان فرصه خطيره من اجل الثاني هذه جول هذه جول اوه لم تكن كذلك ان يكون اساسى مع منتخب بلاده كره ملعوبه الالمان ومن الاستحاله ان يست بعد ذلك أمامي الان وصلت الى جوجو جوتو جوتو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الارتباك المستعصيه تنحني اخيرا الدون لا يقهره احد لا يغلبه احد لا يستعصي عليه احد يسجل الكثير من الحماقات ليجعل المانيا اضحوكه في بطوله كاس العالم الاخيره ويواصل الظهور بهذه الصوره السيئه المهاجم يا المانيا اين المهاجم اين هو المهاجم الصريح المنتخب الالماني أين هو المهاجم الصريح للمنتخب الألماني؟ قوة ألمانيا، قوة كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء خطيرة كرة المافيا، لكن إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج عرضية داخل منطقة الجزاء بل هذا باتريسيو هذا عرضية داخل منطقة الجزاء، لمسة إلى مرة اخرى ويسجل الالماني التعادل# يسجل الالماني التعادل والمحاولات الماضية والتسديدة تأتي ملعوبه خطيرة جدا أوه.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 لتاريخها ولارقامها القياسيه في البطوله بيبي يلعبها الى ديوغو جوتا انطلاقه من جوتا سقوط في ارضيه الملعب لجوتا خطا لجوتا واحتجاج على من هذا المكان يا كريستيانو من هذا المكان في الجيات اليسرى وصلت إلى ديوغو جوتا جوتا جوتو. لتؤكد حقيتها في الفترة الماضية كنا يحاول منها محاولة ألمانية يوشوا كيمش كيمش كيمش لا لا لا لا لا لا لا لا وهو داخل منطقه الجزاء خطيره جدا كريستيانو رونالدو أوه. يعودون يعودون مره اخرى وباقدام ديوغو جوتا جوتا يسجل بعد ذلك عن طريق من كره بمحاوله عند كريستيانو رونالدو رونالدو رونالدو رونالدو لكن ايضا التغطيه تاتي من روديجير روديجير في المكان المناسب الالمان غوريتس جو حمده. حمده. حمده. حمده معلول. معلول حمدي ينطلق الان حمدو حمدو حمد حمدي اختار كره خطيره الهلي. الهلي ولكن يلغى الهدف ولكن الهدف الهدف بعد متابعه محمد شريف محمد شريف تابع كل مرتبة من بين شريفيه ولكن الهدف لا يحتسب بنغيت للترشي المرور والتسديد التصادم الشناوي شناوي في لقطه ممتازه من جنب الحارس المصري كان ممكن يسجل بيرامدان يلعب كوره منطقه الاهلي راسيه عند الشناوي كره كوليبالي اوقفها الشناوي تبرعه توكي يحاول التخلص من الرقابه والياب توكي كره خطيره مرر حارس اسمه الشنوي انطلاق مرر خطيرة واحد صبر واحد صبر واحد صبر شريف الصشر أنا يتقدم واحد صبر أسبقية للمدري الأهلاوي على طريقة البلياردو لن أكون اسألوا العزيز جوجل والداهي الفيسبوك بل ساقول الويكيبيديا يا مارب شاهده على ارقامك شاهده على سوالفك شاهده على اهدافك الاهلي عنيد لولا لميسي، ماسي بطريقه باش يضرب يشوط ويحط الكورة، بالكرة والانطلاق، الرصية والهدف يضيع، تمشي كورة ميسي، ماسي يضرب كورة بالراس جول، واحد صفر للارجنتين، واحد 1-0 للراقص التانجو، واحد سفر سكالوني التلميذ على المعلم أوسكار تاباريز، واحد ماسي استنى التمرير، وصل الكورة على اليمين، هو كامبو العرضية وسهلة للحارس خلاص صدمت بالهجوم هانخل ديماري كوره من الخيل ديماري يا شوت كوره انت واخد بالك ان فاضل اتنين وعشرين واحد عالزوم دي